يمكن لسه هفهم حكمته وهي دي برضو اسمته محدش فينا بيختار أهله ولا حد فينا بيختار اسمه صراح حاولت كتير وما اكتسبتش غير دروس من اللي فات صراح ماشي ورا عارف وخايف انه هيبعد اكتر اصوات في بالي عايشه بتاكل فيا اثار المحنه باينه على عينيا ربك شايل المستقبل وعارف النية في افضل مني بس اتمنى نسخه افضل فيا سراب حاولت كتير وما اكتسبتش غير الدروس من اللي فات سراب ماشي ورا عارف وخايف انه هيبعد اكتر ما اكتسبتش دروس من اللي فات صراخ ماشي ورا عارف وخايف إنه هيبعد أكتر صراخ حاولت كتير وما اكتسبتش غير دروس من اللي فات صراخ ماشي ورا عارف وخايف إنه هيبعد أكتر